Hej, jeg hedder Mads og kommer fra Tagtomat og sidder her på en grøn terrorsikring, som vi satte op for 14 dage siden herinde på Rådhuspladsen i København. Fordi vi egentlig synes, at den her midlertidige terrorsikring, som kommunen har sat op, ikke er særlig kønn at se på og gør os utryg i vores hverdag, når vi cykler rundt i byen. Tænk, hvis alle vores byrum havde dobbeltfunktioner og var hyggelige at være i, i stedet for at være utryg. Det her det er i hvert fald en måde at gøre det på. En bænk, et cykelstativ og, og lidt grønt spiseligt heroppe midt på Rådhuspladsen. Der bliver det ikke bedre. Det her det er så altså første prototyp af bænken. Lad os køre ned med prototyp nr. 2 ned i Nyhavn og se, hvordan de tager den imod dernede. Så sidder vi så her i Nyhavn, hvor de allerede har gjort lidt for at gøre de her klodser lidt pænere, men hvorfor ikke også sætte nogle bænke og kombinere det med udservering og lidt grønt her i toppen, så vi kan få lidt mere hyggelig stemning nede i Nyhavn. Det er vores bidrag til grønt tærsikring. Grønt front.